دیکھ میرے بھائیوں جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے دنیاوی بات ہے کوئی اس نے غلطی کر دی ہے کوئی غلط کام کیا کوئی چوری کیا کوئی قتل کیا کوئی ڈاکا کیا جو مرضی کیا پھر اس کو سزا دی جاتی ہے پھر کوئی بندہ اگر قتل کر کے آیا ہو تو اس کو سزا موت سنائی جاتی ہے پھر ایک جج لکھ دیتا ہے کہ بھائی یہ اس بندے نے کسی کو قتل کیا ہے اس کو سزا ملے گی اب اس کی سزا کیا اس کو سزا موت دی جائے گی اس کو سزا موت دی جائے گی اور ایک فلاں تاریخ کو اس کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا اب وہ بندہ جو ہے جو قیدی ہے جو ملزم ہے جو گناہ ہے جب اس نے دیکھا کہ فلاں دن میری موت کے آرڈر جاری ہو گئے اب فلاں دن مجھے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا اب اس جاجی کے لکھے ہوئے پر اس قیدی کا اتنا یقین ہے کہ تب سے لے کر تختہ دار پر لٹکانے کے لمحے تک اس قیدی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیامت بن جاتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ فلاں دن میری موت ہے اور میں نے مر جانا ہے اب ایک جاجی کے لکھے ہوئے پر اس قیدی کا اتنا یقین ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قیامت بن گیا ہے ایک ہم بھی تو قیدی ہیں ایک ہمارے لیے بھی تو لکھا ہوا ہے نا اس منصف حقیقی نے کل و نفسائت جانا تو ہم نے بھی ہے اب دنیا دار کے لکھے ہوئے پر ہمیں یقین گیا ہم ڈر رہے ہیں کہ فلاں دن مر جانا ہے اس رب نے بھی تو ہمارے لیے لکھا ہوا ہے نا کہ نے بھی مرنا ہے مرنا تو ہر انسان نے ہے کوئی بندہ ایسا کہ بتایا جناب میں نے نہیں مرنا یا کوئی بندہ ایسا مجھے بتائے کہ جناب میں نے آج نہیں مرنا میں نے کل مرنا ہے کافی سارے ہمارے بندے یہ بھی تو ہوتے ہیں نا وہ جو کہتے ہیں کہ جناب اجیے حضرت صاحب رمضان شریف شروع ہونے والا ہے ہم رمضان شریف میں نماز شروع کریں گے رمضان شریف آ جائے گا کاروبار تھوڑے مٹھے ہو جائیں گے جناب پھر نماز بھی پھر قرآن بھی پھر عبادت بھی سب کچھ تو کس نے رمضان دیکھا ہے رمضان کس نے دیکھا ہے کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے ہماری اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں سے اٹھ کے جانا بھی آیا کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا میرے بھائیوں تو اپنی زندگی کو اگر درست کر لیں تو پھر کیا ہی بات ہے اب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو کیا ہی بات ہے حضور پاک لحیصلا سلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو کیا ہی بات ہے نماز قرآن عبادت یہ تین چیزیں ہماری زندگی کا مقصد تھا لیکن افسوس ہم اس کو بھول کر پتہ نہیں کس سائیڈ پہ چل نکلے ٹھیک <تصف> ہے نا اور آج ہر بندہ حقیقت بات ہے غفلت کی نیند سویا ہوا ہے ہر بندہ بس جی یہ یہ اکٹھا کر, کر لو یہ اکٹھا کر لو یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے بس یہی کام چل رہے ہیں جی جدھر جاؤ نا جناب یہی بات چل رہی ہے کہ جی یہ چیز میری ہے یہ چیز میری ہے پھر اگر کوئی اور چیز اچھی نظر آ جائے پھر یہ دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ بھی میری ہوتی بس یہی چل رہا ہے کہ یہ بھی میں اکٹھا کر لوں یہ بھی میں اکٹھا کر لوں یہ چیز بھی میں لے دوں کیوں جی خالی ہاتھ جانا ہے میں نے. اور یہ کفن ایک واحد ایسا لباس ہے جو ہمیں ہر روز بتاتا ہے کہ بھائی تو جتنا مرضی اکٹھا کر لے تو جو مرضی کر لیں جانا تو تمہیں خالی ہاتھ ہے جیب بھی کوئی نہیں لگی ہوئی ہاتھ بھی نہیں باہر نکلے ہوتے ہر چیز بند کر کے دینا پریس کر کے چلو جی یہ تو حقیقت ہے بس یہ جی میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے. بس یہ کرتے کرتے ہر بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے آخر کیا ہے موت ہے آخر کیا ہے قبر ہے جس کی تیاری کوئی نہیں ہمارے پاس ہے